الجزائر كانت تحت سلطه المغرب 4000 سنه، المغرب كان يحكم من برقه الى طنجه ومن طنجه الى نهر السينغال، الم تقرأوا التاريخ وتقولوا السحر ليس مغربيه، المغرب يا اخي يحكم الجزائر 4000 سنه، أل من كان يحكمكم قبل العثمانيين؟ اليس المغرب؟ من الذي تعاون ضد المغاربه والعثمانيين ليقتلوا ليخرجوا المغاربه من الجزائر؟ اليس انتم؟ لا تريدون ان ندافع عن الاندلس في المغرب احيا يا, يا مسكين يدافع عن ليبيا ضد المغرب انتصر على فرعون ألم ان تقرا التاريخ بان الملك الملك المغربي الامازيغي انتصر على فرعون نحتفل الى يومنا هذا انتصر على فرعون اقراوا التاريخ جيدا المغرب يا اخي كان الجزائر كان كان تحت سيطره المغرب 4000 سنه يا اخي وا وانتوما لا تدخلون الصحراء ماشي مغربيه الله يودي غير الصحراء ماشي مغربيه بس صحراء مغربيه والموريتانيا نحن الذين قلنا لها نحن عينا راه حنا من نحطوكم السلاح وداك الشيء سيروا دافعوا على رزقكم قال لهم محمد الخامس سيروا دافعوا على رزقكم حنا عينا كنعاونو الجزائر عينا نعاونوها موريتانيا الله يشعل البركه نتوما غير مع الاسبانيون نتوما مع فرنسا ودي تنتهروا بعدا حنا وديك الساعه يدير الله الخير ولكن انتم تقولون لا... لا... نحن نعمل لا... ما...